Thank <laughs> you. وإن فاتن رمته شفون ليلة مات على الفراش والشعيد ترجمة <سؤال> إيه إيه إيه بيان لهوانا وليس لهم اكتب بيان لكنه اذا عزائمهم على الناس قمر كل وحقوا على شمس في الجلالة قال سيده له كل ما تحب فأنت خير عباده هو أيضا كما ندعو به من الأنباء الأبناء والآباء والأجداد وسيد الكون والثقل إلى شبه له تبي في لا هو هو يسجد سامعا سابعاً، السابع في العرس يسجد سابعاً في الخلق المشر الى هو عمدة الأمم التي مثل مثل بلا حالي ما مثل مثل مثل مثل إذا لقيت به بها مثل مثل مثل مثل مثل لانه غليس يا الزاد حملت انا <تصفيق> شكرا We've my not got uh <laughs> إلا <تصفيق> أنا <تصفيق> <تصفيق> بعد الوداع دنا لقاء يا رحل الحبيب انا حياتي وماتي بعدهم الا سواهم جئت فداك من عشق من عشاق يا مساكن قلوبهم هواهم Is that what okay. they